سلام به همه علاقمندان به کریپتوکارنسی. شما ما رو در کانال کریپتو فاندر در یوتیوب تماشا میکنید مطابق معمول با یه ویدیو جدید در خدمت شما هستیم. توی این ویدیو می‌خوایم نحوه چک کردن حساب کیف پول میلیاردرهای بیت کوین رو با هم مرور بکنیم. ببینیم چند تا کیف پول بالای دلاری میلیون دلاری وجود داره و خدمتتون عرض شود که یه سری نکته در خصوص اون بگیم. و ببینیم این بیت کوینایی که تو این کیف پول پارک شده وضعیتشون به چه صورتیه این یه تحلیل خوبی در اختیار اونایی میذاره که می‌خوای یه مقداری بلند مدت تر خرید و فروش بکنن یا منتظر اتفاق هافینگ هستن که در یه ویدیوی جداگانه براتون این پدیده هافینگ رو توضیح میدم اگه تخمین تو ذهنتون از در خصوص تعداد میلیار داره بیت کوینی رو اون یادداشت بکنید تا ببینیم تخمین شما چقدر به واقعیت نزدیکه و اینکه پولدارترین کیف پول, پول بیت کوینی به نظر شما چند تا بیت کوین توش قرار داره؟ یه تخمین گوشه ذهنتون داشته باشین، رو کاغذ بنویسین تا ادامه ویدیو رو با هم ببینیم. مطابق معمول سمت راست صفحه پایین تصویر، شما های اجتماعی که ما توش حضور داریم رو می‌بینید. توی پست همین ویدیو در کانال یوتیوبمون اینو قرار میدم تا بتونید به راحتی ما رو در شبکه اجتماعی دنبال کنید. بریم سراغ ادامه موضوع. خب فلسفه کیف پول دیجیتال برای نگهداری داشتن کوین و توکن هست و خیلی راحت شما میتونید کوین و توکنی که دارید رو توی این کیف پول نگهداری کنید. ضمناً حتی استیبل کوین ها که توی ویدیو جداگانه بهش میپردازم هم قابل نگهداری تو این کیف پول ها هست. مزیت که این کیف پولا داره ترانسپرنسی بودن اصلا کانسپت بلاکچین. شما میتونید به هر کیف پول مراجعه کنید ولی دسترسی به اون کیف پول ندارید. اموای کیف پولم توی ویدیوی جداگانه توضیح دادم که این ویدیو رو شما میتونید تو همین کانال یوتیوب ما ببینید ولی خب من همین بالا براتون کارت میکنم. بالای می کنم سمت راست بالای تصویر میبینید الان در خصوص انواع کیف پول سرد و گرمه اونایی که رقم‌های خیلی بالاتری دارن میرن سراغ کیف پولای سرد تو اون ویدیو در مورد این مفهوم کامل توضیح دادیم توصیه می کنم حتما ببینید. خب فقط شما یه آدرس دارید و یه موجودی میتونید ازش ببینید ولی نمیدونید این کیف بود برای کیه صاحبش کی هست موجودی رو از ها رو آخرین تغییراتش رو میتونید ترک کنید اما اطلاعات بیشتری نخواهید داشت و دسترسی بهش امکان پذیر نیست. مزایای های بلاک چین این هست و خیلی از شرکت و آدم های پولدار رسسمتی از داراییشون رو تبدیل به این کرم تو این ویدیو میخواه بهیم قسمتی از دارایشون که اومده توی بیت کوین و همونطوری که گفتم، تعداد قابل توجهی میلیونر وجود داره که از این میلیونر که منظور میلیون دلاریه که حالا زربش میکنی به ریال میشه میلیاردرهای رویایی و تعداد قابل توجهی بیت کوین توی کیف پولشون دارن بیتکاش دارن اتر دارن اینا رو که نگاه میکنی به این فکر می‌افتید که اینا کی خریدن اینا دقیقا اون موقعی که این ارزا تو زیر یک دلار بودن زیر 10 دلار بودن خریدن و اومدن باهاش بالا همین اتریوم که بهتون گفتم طرف زیر زیریه دلار خریدن اومده باهاش بالا ۱صد دلار ریپل خرید زیر 20 سنت اومده باهاش تا حدود۴ دلار و اممسال این مثال ها بسیار بسیار زیادن فقط تفاوت این آدما با دمای معمولی چیه؟ اینا تونستن فرصت های پیرامونشون رو خیلی سریعتر شناسایی کنندن دقیققا همین حالتی که الان شما نسبت به یه خیلی گسترده ای از آدم های جامعه اطراف خودتون داری بهشون بگی بیت کوین یا رمز ارزها ارزهای رمزنگاری شده حسی ندارن تا اینکه مثلا نتونن لمسش بکنه ولی شما داری این مسیر رو داری با همین آموزشا طی می‌کنی امیدوارم که موفق باشی تراکنش های این بیت ها رو و اصلا کلاً کریپتوهایی که توی این کیف پولا وجود داره با هم می‌بینیم و یه سری هم آمار به دردتون میخوره توش بهش میپردازیم. اگر این موضوع براتون علاقمند هست پیشنهاد میکنم ادامه ویدیو رو با بررسی سایت که میخواییم بهتون نشون بدیم دنبال کنید خب یه سایتی هست به نام bitinfocharts.com که لینک این سایت رو توی پست همین ویدیو توی یوتیوب براتون قرار میدم اطلاعات و فوق و ارزشمندی رو براتون ارائه میکنه همینطور که میبینید یه سری ارزار اینجا لیست کرده این بالا هم شما این تعداد ارذار رو میتونید انتخاب بکنید و این که اطلاعات تکمیلی بهتون بده تو حالت هوريزونتال رو ورتیکال داره من رو ورتیکال قرار میدم که بتونید یه مقایسه خوبی انجام بدیم همونطور که میبینید این رو که اینجا براتون توضیح دادم میاد در مورد مجموعه اون کوین یا توکنی که تو بازار وجود داره آماری رو اینجا ارائه میکنه الان 18 میلیون 200 هزار تا کوین BTC توی بازار وجود داره این نماد رو اگر هنوز بهش مسلط نیستین پیشنهاد میکنم ویدیو بالا سمت راست تگ کردم و حتما ببینید به صورت کارد الان بهتون نمایش داده شد اون بالا قیمت آخرین قیمتی که وجود داره ارزش بازار ترانزاکشن‌های 24 ساعت گذشته بر اساس ساعت و کلی اطلاعات دیگه در خصوص بلاک های حل شده و بلاک های توی 24 ساعت گذشته سختی شبک هشتریت و مانین پرافیتیبیلیتی و, و کلی اطلاعات دیگه ای که اگر کسی دنبال اینه که یه مقداری عمیق تر به مسئله نگاه کنه پیشنهاد میکنم از این سایت به این راحتی نگزدیم این اطلاعات در خصوص بقیه ارزا هم داره من رو حالت ورسیکال قرار میدم همونطور که میبینید اینجا هم اومده قیمت مارکت کپیتالیزیشن بلاکس ریواررد ها سوشال مدیاهایی که توش مطلب گذاشته میشه و دِوِلپمنتی که روش انجام شده میاد مطلب میذاره دوباره همینجا میبینید بیت کوین تو این اطلاعاتی که بهتون دادم مثلا قسمت ریوارد هست پر بلاک میگه برای حل هر بلاکی به ماینرها 12.5 به علاوه یه خورده‌ای ساتوشی به عنوان از بیت کوین به عنوان پاداش این کار میده. حداکثر بیت کوینی که میتونه تو بازار قرار بگیره تا سال 2140 21 میلیون خواهد بود که تا الان چقدر حدود 18 میلیون و, و خورده هزار تاش ماین شده، اومده تو بازار و همونطور که اینجا میبینید این تعداد ماین شده هست، 18 میلیون و 239 هزار خورده خورده‌ای BTC توی بازار وجود داره. و جالب این که یه سری اطلاعات جالبی در خصوص سوشال مدیا ها میده وقتی شما یه نکته مهمی بگم در مورد کسایی که تجربه معامله توی بازار سرمایه ایرانو دارن تو سایت تي سي تي کام که آدرسش اینجا میبینید یه سری نماد پربیننده وجود داره یعنی اینکه کسایی میان اونا رو چک میکنن و این ریپورت داره به لحظه سازمان بورس برای معامله گرا رو رو روی تابلو آنلاین ارائه میکنه این یعنی چی یعنی یه تعداد زیادی زیادیه این سهمو دارن یا میخوان بخرنش دنبالشن دارن ترکش میکنه اینجا همین حساباتو میبینید وجود داره تو سوشیال میدیا میگه توی شبکه ردیت 1296493 تا پست در مورد بیت کوین حالا توی بازه زمانی که اینجا گفته تو پردهش خورده ببخشید ردیت سابسکریبره این 1.296 هزار تا سابسکرایبر همینطور که میبینید توی اینجا و تویتی که انجام شده در یک روز گذشته 27388 راس هر چقدر که میبینید میریم جلوتر اینا تعدادش تغییر میکنه یعنی یه خبری توش داره به وجود میاد مثبت و منفی بودنش بعد در این تحلیل بکنید اما نکته بسیار جالبی داره همونطور که اسکرول کنید در خصوص اتریوم هم همینو داره در مورد ریپل جالبی که دو تا باکس بلاک و ریوارد توی این خالیه من میخوام این حالت متکل وحده بودن من از بین بره و یه حالت انترکتیب بین هم دیگه داشته باشیم بلاک و ریوارد توی ریپل خالیه علتش چیه کسایی که میدونن زیر همین ویدیو توی کانال یوتیوب ما توی کانال کریپتو فاندر یادداشت بذارن یاد صحیح رو لایک میکنم تایید میکنم و بعد از اون پاسخ کاملی رو براتون اونجا یادداشت خواهم کرد نکته بسیار مهمی توش داره فقط یه چیزی رو اشاره کنم طی 24 ساعت گذشته تعداد توییتی که در خصوص ریپل انجام شده همونطوری که سمت راست تصویر می‌بینید یک توییت بوده و این نشون میده یه خبری قراره توی این به وجود بیاد اما هیچ توصیه به خرید و فروش نداریم همونطوری که بهتون گفتیم فقط جنبه آموزشیش رو مطرح می‌کنیم خب برگردیم بالا توی این قسمت یه پرایس یه چارت داره که در ادامه توضیح میدم یه کوریلیشن داره که یه ویدیو جداگانه برای این کردم دلم نعیمه تو این ویدیو بگم چون احساس کردم که طولش مطلب زیاد میشه شاید از حوصله خارجه و اینقدر این اهمیت داره مخصوصا برای معاملگرها بحث پیدا کردن ارتباط بین این کوین و توکن هاست یه جایی کوریلیشن خیلی قوی مثبت یا منفی هست و به شما این فضا رو میده که بتونی توی این بازار نوسانگیری کنی تمام حرفه‌ایای بازار روی این زوم میکنن براشون اهمیت داره اگر در اون سطح از معامله گری هستی که برات این مهمه من حتما توضیح میکنم این ویدیو رو ببینید کوریلیشن بین رمز ارزها به شما بسیار اطلاعات با ارزشی با ارزشی ارائه میکنه پیشنهاد میکنم حتما ویدیو رو مشاهده بفرمایید خب روپ رایس کاری نداره میرین سراغ ریچ لیست بریم بیت کوین. همونطور که میبینیم توش که کلیک میکنیم این صفحه ای میاد که دقیقا جان مطلب رو عدا کرده شما توی این جدول چندتا تا ستون میبینید بالانس BTC، آدرس درصد آدرس از کل کوینز ارزش به دلار و درصد کل کوین که توی اون طبقه قرار گرفته میگه از صف تا یک هزارم بیت کوین توی کیف پول 14 میلیون 270736 میلیون آدرسی وجود داره که توی BTC کمتر از یک م بیت کوین توش قرار داره یعنی در سطح ساتوشی تونستن بیت کوین توی کیف پولشون نگه داشتن این بوده 48 درصد کل بیت کوین کل آدرسا رو می پوشونه و تیز حدود 2900 تا بی تیسی توش قرار داره ارزش دلاریش 26 میلیون دلار با قیمت این لحظه بیت کوین هست و کلا دو صدام درصد از کل کوین ها رو توی این دسته بندی میبینید اون داستان پارتو بود دقیقا قسمت عمده از ثروت در اختیار قسمت کوچیکی از جام است همونطور که میبین هم پایین یک صدام تا یک هزار یک صدام تا یک دهم ده یک دهم ده تا یک بیت کوین. چیزی حدود 90 خورده ای درصد از بیت کوین از آدرس های بیت کوینی کمتر است. یعنی خیلی راحت میتونیم قسم قریب به اتفاق آدرس های که توی کیف پولا وجود داره. کمتر از یک بیتکوین رو خودشون ذخیره کردن و قسمت عمده از یک به بالا یک تا ده ده تا صد همونطور که میبینه اضافه داره میشه و میاد ده هزار تا صد هزار بیتکوین صد هزار بیتکوین تا یک میلیون بیتکوین یه چیز حدود مثلا سه چهار درصد بیشتر از آدسای کیفگولی به خودشون اختصاص نمیدن و این دقیقا بیانگره اینه که پولا را ونستان عدد قابل توزیع این تو بر خودشون ذخیره کنه. همونطور که در پایین جدول می‌بینید، آدرس ریچاردن میگه تا 1 دلار 21 میلیون دلار توش ذخیره دارن تا 100 دلار و همینجوری میاد بالا 100 هزار دلار و میلیونرها. می‌بینیم این یک میلیون تا 10 میلیون دلار ارزشی چه سدود هزار آدرس شامل میشه این عدد به دفعات تغییر میکنه اونم به خاطر نوسانات قیمت بیت کوین اینم در دقیق ارزش سبد دارایی و اون کیف پول مربوط به دارنده اون بیت کوین ها رو محاسبه میکنه این رو اینجا میده پس چه بیش از 14000 آدرس وجود داره با فرض اینکه هر آدرس مربوط به یک نفر هست شاید دو نفر سه نفر یا یه آدرس شرکتی باشه که مثلا صاحب اون چند نفر باشه ما با فرض اینکه هر آدرس یک نفر است می‌بینیم 14000 تا آدرس کیف پول بیت کوینی وجود داره که بالای یک میلیون دلار ارزش دیارای اینها هست پس حالا میتونیم بگیم که اون میلیاردرهای بیت کوینی حداقل 14000 نفر در سراسر دنیا سوال بعدیمون این بود که اصلا پول ترین کیف پول چه میزان بیتکوین توش ذخیره کرده؟ آیا شما حسی بهش پیدا کردین با توجه به این عدد؟ من اسکرول میکنم سفر رو می پایین بله، بالاترین کیف پول و ترین کیف پول این آدرسه میزان بالانسش 255502 BTC یک و چهار دهم درصد از کل کوین ها رو به خودش اختصاص داده و سایر اطلاعاتی که اونجا میبینید من این آدرس رو کپی کنم حتی روش میتونیم کلیک بکنیم بریم تو سایت بلکچین تو سایت بلکچین ڈات ما میتونیم در قسمت سرچ آدرس کیف پولو بزنیم و اینتر کنیم ما اونجا فقط بیتکوینش رو دینیم این میگه این کیف پول یه سری بیتکش داره کدو میشه میگه ما همون بیت کوینر رو بهمون نشون بده ببینیم چه جوریه تراکنشاش میگه این آدرس کیف پولی که به دادی تا ترانزاكشن داشته کل دریافتی بیت کوینش تا الان 256000 تا, تا بوده کل ارسال 611 عدد بوده و در نهایت بالانسش فاینال بالانسش 2555002 بیت کوین و, و کلی ساتوشی کنارش هست ترانزاكشن رو بر اساس تاریخ میگه میگه 26 دوی 2020 یعنی روز قبل از اینکه من این ویدیو رو برای شما تهیه کنم ساعت 5 و 14 دقیقه به وقت گرینویچ این ها رو داشته و همینطوری اسکرول کنید پایین رو می‌بینید حتی مثلا فی هم که پرداخت کرده شما می‌تونید اینجا ببینید اینجا هم روی این که با کلیک بکنید رو صفحه قبلی می‌بینید که نمودارت وضعیت تغییرات اینو داره به شما نمایش می‌ده و ترانزکشنایی که داشته همه اینا رو هم این یکسان هست از این باب اهمیت داره که اگر شما توی ای شرکت کردین یک کیف پول بهتون معرفی کرده باشه یه جایی که میخوایم سرتون کلاه نره بعد این آدرس کیف پوله رو اعلام کرده باشه یه ویدیو داریم در خصوص اسکم که حتما توصیه میکنم ببینید این ویدیو بسیار آموزنده است برای کسایی که میخوان تو آیسی سی شرکت بکنن یه ویدیو دیگه هم دارم در مورد فاکتورهای کلیدی برای بررسی صرافی‌های مجازی که بهتون توصیه می حتما ویدیو رو هم ببینید این اطلاعات اینجا که بهتون ارائه شد در خصوص پیدا کردن محتوای ترانزکشن ها و اینکه وضعیت کیف پوله اونجا به دردتون میخوره چون هر کدوم از اینا یه سری کیف پول دارن اونجا میتونید شما خیلی قشنگ اینا رو بررسی بکنید ببینید اطلاعاتشون درسته یا نه که بتونید باشون کار کنید چون تو این حوزه کلا بردی بسیار بسیار زیاده خب بگردیم به همین صفحه اینجا میبینید که ما توی بیت اینفو چارت همونطور که توضیح دادم یه قسمتی به نام چارت داریم رو چارت که کلیک بکنیم اطلاعات بسیار با ارزشی در خصوص وضعیت ها و یه گرافی هم از هر کدوم ارائه میکنه برای شما که اگر علاقه‌مند این مقاله ای تهیه بکنیم بسیار است اون هم که معامله‌گرن اطلاعات خوبی این تو میتونیم بگیرن یه نگاه بکنی market capitalization و بر اساس یو میده ترانزاکشن های 24 ساعت گذشته و آخرین معاملات که انجام شده و متوسط ترانزاکشن ها اینا این دو تا با شما حرف میزنه در خصوص اینکه این, این ترانزاکشن ها مثلا تو ریپل نگاه کنیم میگه که 34.3 درصد 24 ترانزاکشن های 24 ساعت گذشته مربوط به ریپل بوده ولی ارزش ریپل رو ببینیم اینجا اصلا توی اینا نعیمده یعنی نشون میده که میزان ترکنشش خیلی خیلی ریز و جوزی بوده شما با کلیک روی این یک و دو دو, دو میتونید ادامه ی لجندی که مربوط به این پای چارتر رو ببینید اسکول کنیم بین پایین میدیام ترانزکشن والیو و اکتیو آدرس در 24 ست گذشتر رو به داره نمایش میده و اینجا کوین اسپند که نگاه میکنید تاریخ به وجود اومدن هر کدوم از این کوین ها رو و طول مو عمر اینا رو داره بهتون نشون میده رو هر کدوم وایسی مثلا بیت کوین میگه در ژانویه 2009 متولد شده الان فبریه 2020 هستیم 11 ماه 11 سال یک ماه و 19 روز از تولد این کوین میگذره و بقیه altcoin هایی که اینجا مشاهده میکنید گفتم آلتکوین کوین واسه کنم که اون ویدئوی مربوط به سفتا صد رمزارز رو حتما ببینید تفاوت‌های این اصطلاحات و این ناماتارم اونجا میتونید پیدا کنید خب من توی صفحه اصلی نکته‌ای رو پیدا کردم مربوط به این کیف پولایی که توش بیت ها پارک شدن بحث کردیم اینجا top terminate for 5 years bitcoin artists رو میتونم کلیک بکنم این صفحه باز میشه و من میام بازه زمانی رو 8 ساله قرار میدم همونطور که میبیند توی این نمودار میزان زخیر شدن بیتکوین در کیف پول از عواسط جانویه 2017 به شدت روش کرده و همیتون میبینیم سعودی داره میره والا کمه که الان 17 میلیون نیم میدیون از این 18 میدیون 200 تا توی کیف پولا پارک شده یعنی هرچی به هافینگه نزدیک تر میشیم یعنی نصد شدن پاداش بیتکوین این نسبته داره رشد میکنه همه منتظرن یه اتفاق خیلی جذاب توی بیتکوین بیافته که سوده قابل توجه رشنها کنن اونایی که چند صد هزار بیتکوین توی کیف پولاشون دارن قطعا برای همچین روزی صبر کردن و خب می‌بینید که نمودار نمودار معناداری با شما حرف میزنه همونطوری هم که می‌بینید اینجا بیشتر این تاپ دومینیت for five years بیت کوین اد्रेसेस این کیف پول هایی که توی 8 سال گذشته وضعیت خیلی استیبل تری رو دارن اون نمایش میده نمایش میده میبینی تو بالانس بهترین کیف پول 79000 بیت کوین پارک شده یه کسه 2011 و آخریش هم ده دو بیست بیست بوده و همونطوری که میبینین این سرد شده اومده پایین که اطلاعات با ارزشی در اختیار شما قرار میده خب ما با این ویدیو هم تونستیم اطلاعات با ارزشی رو به شما منتقل بکنیم همونطوری که میبینید توی btc.com شما اطلاعات جالب هم میتونید پیدا کنیم همینی که من اینجا خدمتم در قالب نمودار داره میگه آدرس توضیح آدرس ها رو میگه هر چی پول پول عدد کمتری رو تو خودشون دارن تعدادشون بیشتر و هرچی عدد بزرگتر میشه تعداد کیف پول کمتر میشه و همینجا نمودار رو پایین تایید میکنه میزان ذخیره شدن بالانس دیسپوزیشن بر اساس این آدرس ها و این طبقه بندی ها همونطور هم که می‌بینید اسکرول بکنید پایین اطلاعاتی مربوط به پولدارترین کیپ پول‌ها توی سایت btc.com استاتیک لیست بهتون نمایش میده توی این استاتسش کلیک بکنیم یه قسمتی داره به نام پول دیستریبیوشن روش که دکمه رو بزنید وارد یه صفحه میشه و من میام اینو آل میذارم تمام استخرهای مربوط به ماین بیت کوین بهتون نشون میده اگر دنبال سرمایه‌گذاری تو حوزه ماینینگ هستین و نمیخواین ترید کنید، نمیخواین دستگاه بخرین خودتون ماین کنید و نمیخواین اصن بیت کوین رو بخرید و درگیرش بشین میتونید توی این سرمایه گذاری بکنید اونها ماین میکنن بر اساس منابع که شما در اختیارشون قرار دادین از نظر دلاری و تجهیزات سخت افزاری میخرن و به شما یه سودی میدن دقت کنید توی این حوزه سرمایه گذاری تقلب بسیار بسیار زیاده و کلاهبرداری حتماً ویدیو اسکمی که گفتم رو ببینید حواستون باشه که تو چه حوزه ای دارین سرمایه گذاری میکنین یه تعدادی از اینا شناخته شدن سالها دارن کار میکنن مثل F2pool, ANSpool, BTCguide و slashpool و Ghash و و نمودار بیانگر هر کدوم از اینا هست اسکرول کنید میتونید هر کدوم رو پیدا کنید روش کلیک بکنید وارد صفحه مربوطه بشین و اطلاعات تکمیلی رو ببینید همونطور که من روی F2pool زدم به شما وضعیت کلی در خصوص این استخر ماینینگ رو توضیح میده و به نمایش میذاره و میتونید با دقت بیشتری بهش بپردازید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. باز توصیه میکنم اگر تا الان سابسکرایب نکردین، ما رو سابسکرایب کنین، دکمه زنگوله رو بزنید تا اخ... از آخرین ویدیوها به لحظه باخبر بشین. با اشتراک این ویدیو در سایر شبکه‌های اجتماعی و ارسال برای دوستاتون به ما کمک میکنید تا بتونیم کار خودمون رو گسترش بدیم اگر از این ویدیو خوشتون اومد خوشحال میشم که لایک بزنید سوالاتتون رو کامنت بکنید و ممنون که تا اینجا همراه ما بودید امیدوارم که لذت برده باشین این هایی هم که اینجا میبینید براتون به نمایش گذاشته شده میتونه شما رو در ادامه مسیر کمک بکنه موفق باشید خدا نگهدار.